Featuring north, the pilgrims discover the truth of the old words. Saint of the Deep, Farron's Undead Legion, the Abyss Watchers. The lord of the profaned capital Unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. And so it is, that ash. السلام عليكم يا طيبين، شلونكم شخباركم؟ وياكم اخوكم مهند واليوم عندنا لعبة دارك سولز 3 يا شباب. اوه يا بيبي. شفتوا هذا يورم ذا Giant هذا ما اعرف شلون راح أقتله له بالاخير يعني ما اعرف <تصفيق> من شفته رأسا راح بوتاني. <تصفيق> رأسا جت الفكرة ببالي انه شقد راح اموت ويا هذا. <تصفيق> <تصفيق> اوكي يا شباب هسه بداية هذه اللعبة راح ابدي اسوي شخصيتي. ونبلش بهذه السلسلة مال ديرك سولز ان شاء الله ان شاء الله راح اقدر اسويها اترجمها لهذه السلسلة حتى تفهموها اكثر انتم يا شباب ويلا نبلش ونشوف ايش راح نسوي بهذه السلسلة وبهذه اللعبة الرائعة اوكي. Name Entry incompleted اوكي كنسل check لا سليم، very slim لا ما اريد كلش ضعيف بيرلي فيري بيرلي اوكي small head large head حلو هاي ال large head راح اختارها اوكي اختار الشكل الوجه شنو هالخلق هاي هذا البين بامبوني كلش حلو هذا بمبوني. رهيب لايف رينج اوكي هاي أقدر اختار الغراض اللي اقدر اخذها حلو هذا مال دم هيدن اوكي يانغ وونغ يانغ وايد اوكي لايف رينج raises maximum HP حلو هذا نختار أوكيه age young mature aged mature نختار اسمه alright alright هسه كل شي جاهز وراح ننطلق يا شباب اوكي مقبرة هذه بكل بداية تكون ياما بالتانجنز بالسجون جو القاع بالمقابر هذه الانواع من هالمكانات يعني مكانات كلش حلوة دائما انا عجبك تتواجد بيها تعليمات يعني يا اوه اول ضربه اللعبة. almost kill me اوكي خلنا ناخذ هذا شنو أوه. ما شفته اصلا على كيفك يلا هسه نشوف شنو هذه آشن استيت فلاسك ها هذه دم اوكي نشوف هنا هذا الطريق شويه اكيد اكو بالزاويه هنا واحد ماكو شيء الحمد لله ماكو شيء سول اوف حلوين كلش حلوين يلا هسه مشي نكمل طبعا يا شباب هذه بيها هذه اللعبه بيها اونلاين اوكي هسه تشوفون هذا الظل هذا الخيال هذا شخص يعني موجود يلعبها بس بغير عالم يعني انا يعني بعالم وهو بعالم بدايه اللعبه طبعا ما تقدر اه اه اه او معنى الاونلاين بيها انه تستدعي حتى كان اصدقائك او اشخاص يعني غرب عليك تستدعيهم يجون يساعدوك بالعالم مالتك ونفس الحاله انت تقدر تروح اه تساعدهم بالعالم مالتهم وهكذا هي هذه اللعبه هيك هذا اللعب. هاي الفكره الاولى مالتها يعني اوكي خل نقتل هذا البتش ب... اه اوه هسه هذه تاتش بلود بلاد ستين هذه يقول لك ان هناك واحد مات قبل شويه يعني شوف هسه طلع لك فد مشهد هيك بهذه الطريقه وهنا مات واحد يعني هي فكره ال الدارك هولدز اوكي راح اموت. راح اموت. او شي اوكي, <تصفيق> أوكي. يعني موت تروفيات بها من هيش نوع يعني انه داي فور ذا دا فيرست تايم يعني تموت اول مرة موت خمسين مرة هيش يعني هذا آه كانت دارك سولز آه وان وثو داو مالتها اسمها بربير تو داي تحضر للموت يعني فهذه اللعبة عبارة عن موت لعبة جدا صعبة يعني اذا شوفون صعوبتها باللعب وبال ادخل سافيلر السراحه بسم الله يا شباب هس اوكي ال1 ضربه عاديه وال2 ضربه قويه حلوين عم حاول نقتلهم الذولة قبل ما يقوم هذا البيتش عندك يعني الارواح اللي تحصلها بهذه اللعبه هي يعني يعني الفلوس بس هي ارواح اذا تموت كل يروحون عندك طبعا بس مكان الموت مالتك يطلع لك هذا شوف هذا الخضراء الاخضر من تدوس عليه الممكنه من الممكنه اذا الممكنه من الممكنه من الممكنه راح تموت من الممكنه من عليك من الممكنه عليك الممكنه و... باي الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه أنا من هنا, نجيت. أشوف هنا عن بعدني جديد على التحكم مولته يعني أول لعبة لي فشوية صعوبة تحملوني شوية شباب هذه بداية اللعبة حتى بس شوية أعرف التحكم مولته أوكي هذا مكان جديد كله جديد ما شاء الله باع المسافة العلو وليابة خل نكمل ونغلس أحسن لأن انا اخاف من المرتفعات <تصفيق> أوه بوم اوكي هاي البوم فكرتها انه هو شلون تشيك بوينت التشيك بوينت باللعب هذه يرجع لك الدم مالتك ويفول لك الدم وهاي الاستست فلاسك هذا مات دم تشربه ها كله يرجع لك ياو وصير أموره جداً طيبه هذا واحد يجادي يسوي يم القبر اوكي بيتش ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه هسه مثل ما تشوفون شباب هسه مو دمي ناقص يعني اقدر ارجع للبوم فاير بس بنفس الوقت مو تقبل بوم فاير راح راح يرجعون الوحوش مثل ما كانوا كده نغلسهم ما عدنا اشياء وياهم ويلد داشينج جمب ممم اوكي من تركض القفزة تصير بالال 3 لا تبا هاي لازم اخذها اوكي يلا غلس While falling, planning attack. اه يعني اكو واحد هنا. اوكي. موت لك موت. <تصفيق> ها, ها حلو اقدر اصعد مر كله. ارد ارد الشغله يعني لازم لازم اقتلهم هسه هذه هنا انا هو اجي ركض قبل على هاي الصخره خرب هم صارت جعلها مره لاخ <تصفيق> مشكله ما تعرف الغراض يعني الا تاخذها يعني الا تاخذ هذه الغراض يلا تعرف قيمتها حس <تصفيق> هاي رهيبه هاي تفيد بالتطوير مانا أسلحة حلوين اشرب دم لأن يعني الشغلة جدا خطرة أكو هنا طريق وهذا واقف هنا ماكو شيء هنا والله كقطعة قطعه اكبه ان شاء الله انزل على اليوم الله عند درع هذا يا يا بيتش فاير بومب حلو قنبلة هذه نرجع نرجع نرجع ما اعرف شنو سويته بالصدفه طبعا <تصفيق> <تصفيق> الله ما شاء الله هذا بوس هسه لو ما اعرف شو يصير بالبدايه تعطونه بوس دنتظروا شويه بس شويه بشرفكم ويلي هذا بالمناسبه شباب يمكن هذا هذا اصغر بوس ممكن تشوفه باللعب يعني اذا هذا بوس فهذا اصغر بوس ممكن تشوفه يلا شو وكت راح يقوم يلا قوم يلا قوم يلا قوم باش قد ميتين يمه باي الله شوف قد رجل... جد ميتين ما شاء الله هذا يلعب ويا هذا يقاتل اوكي شو وقت هذا شنو ايه هاي شنو بظهره اوه ريموف سورد اويني يقلك جره سيف يعني اذا جرة السيف راح اساعدك يعني يعني راح اساعدك زين اذا ساعدتك راح تقتلني اوه ماي جاد والله ساعدتك والله ساعدتك انا, <تصفيق> أنا والله ساعدتك. شايفين هيجي والله بشرفكم. آي لا آه كلب كلب ساعدتك انا شلت السيف من عندك داويتك أوه. قمه الحقاره هذه اللعبه اوكي اوكي الصراحه كتلة كتلة كلب <تصفيق> سيف لازم أوه. يا. What the fuck is going on? Oh, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <شون> هذا؟ شو ما يضربني هذا الكلب زين هذا شرعة كتلة يا حبيبي هذا هذا كتلة راح, راح ها طبعا بالمناسبه هذا البوست الاول مجال يا حبيبي مجال الله يطفر من يطفر يعني هاي اوكي تعال اوكي اوكي أعتقد بضربة واحدة دائمين المواكو دائمين المواكو دائمين المواكو دائمين المواكو لا يمينه ماكو لا يمينه ماكو لا يمينه ماكو اوكي اوكي اوكي والله تعشى يا والله تعشى يا طويل تخبل شباب حسبوا يا حسبوا، احسبوا هذا راح يشلع قلبي وراح يدمرني لا باس لا باس لا باس هالمره الاخيره وعدكم شباب اخير مره وعدكم هسه المره لازم اقتله هسه هذه المره راح اموته تموت اوكي تعال لك تعال تعال لك تعال تعال لك تعال تعال لك تعال تعال لك تعال كم دزينا اوكي اوكيه اوكي اوكي انا قدام او ماي حسين أربع مرات كتبت ما أتذكر يعني صراحة فاتني العدد يعني <تصفيق> اليوم جبت لك شيء جديد جبت لك شيء جديد هاك صاحبي هاك صاحبي هاك صاحبي جديد هاك صاحبي جديد يا رب يا رب يا أوه اوكي يا شباب لهنا تجي تنتهي اول حلقه واول بوست اللي دمرني دمار اتمنى اعجبكم الفيديو يا شباب اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاعجاب والاشتراك شكرا جزيلا للمتابعه وشكرا جزيلا لكل شخص بقى هاي اللحظه متابعني في امان الله